તો સમય રાખીને મંત્ર જાપ કરવાનો એ તમે મંત્ર નો આશય કરો અને હનુમાનજી આપણને મંત્ર આપે છે એ કોઈ સામાન્ય મંત્ર નથી મહામંત્ર છે મંત્ર બ્રહ્મ ધારક મંત્ર છે એટલે રામ મંત્ર આપે છે રામ કોઈ સામાન્ય મંત્ર નથી પણ મંત્ર બધા જ મંત્ર માં તાકાત છે આમ તો વિધાતા એક વખત આપણા લાટ ઉપર કોઈ લેખ લખી નાખે તો કોઈ તાકાત નથી તો ઘણા લોકો મહામંત્ર છે કઈ રીતે સમય તો નથી હું વિવરણ કરી શકું કથા કરીને રામ નામ ઉપર જવ દિવસ મેં રામ નામ મહિમા રામ છે એ મહામંત્ર બીજો અક્ષર આપણે બોલીએ આપણું મુખ બંધ થાય એક મુખ ભૂલે પાપ નીકળે મ બોલે એટલે બંધ થઈ જાય એટલે પાપ પરિવાર આપણે પ્રવેશ કરી શકતા નથી આ માટે આ રામ છે એ મહામંત્ર છે તુલસી ત્યાં સુધી કેવું છે તે જ વઘુ ગણી આ સંસારમાં ચાર વ્યક્તિ કોઈ દિવસ નાના ગણવા ચાર વ્યક્તિ ચાર માં પેલું કીધું કે કુંભ ઋષિ નાનો લાગે પણ જયારે સૂર્ય નો ઉદય થાય ત્યારે સંસાર ના ખૂણે ખૂણામાં અંધારો ભાગી જાય નામા ગણાય ત્રીજું કીધું કામદેવ એના કોઈ દિવસ નામા કામદેવ માં એવું તાકાત છે કે ક્ષણ ભ્રમ રાખે નામ હનુમાનજી માત્ર રામ નામ રટન કર્યું હનુમાનજી રામજી ને વચમાં કરેલું મંત્ર એકમાં એવી તાકાત છે કે પરમાત્મા ને વશ કરીને હનુમાનજી સુંદરકાંડ માધ્યમથી પેલી વસ્તુ સુધી એક કરો એટલે એ થઈ ગયો પેલું મંત્ર જાપ કરવાનું કેધ્યમથી આપણે વિચાર કરવાનો કાર્ય કરતા પેલા તમે વિચાર પછી કાર્ય કરો હવે તમે સુંદરકાંડ સુંદરકાંડ ને પેલા કિશકિંદા આવે અને સુંદરકાંડ પછી લંકા કાંડ તમે સંયોગ જુઓ માં કોઈ વિચાર પણ નથી કરતું કોઈ કામ કરતું નથી કરતા કામ પણ નથી કરતા અને લંકાકાંડમાં કામ કરે પણ વિચાર કરતા નથી પણ વચ્ચે એવો કાંડ છે સુંદરકાંડ જેમાં હનુમાનજી કામે કરે છે પણ વિચાર કરીને કામ કરે છે માટે સફળ હનુમાનજી સફળ છે ત્રીજું બુદ્ધિ બળ અને વિદ્યા નો વિવેક પૂર્ણ ઉપયોગ કરો? ત્રીજું હનુમાનજી મહારાજ આપણે કહે છે બળ તો ઘણા હોય બુદ્ધિ હોય વિદ્યા હોય પણ વિવેક નથી વાપરતી તમારા બધા છે આપણે ખૂબ ભૂણેલા હોય ઘરે ડિગ્રીનો ઠેગેલો હોય પણ વડીલો સાથે કેવું વર્તન કરવું સ્ત્રીઓ સાથે કઈ રીતે બોલવું આ જો આપણને ખબર વિવેક ન હોય તો આ વિદ્યા નકામ છે બલ આપને ખબર જ હોય છે કે બળ ક્યાં વાપરવું કેટલું વાપરવું કોની માટે વાપરવું અને જેમ બુદ્ધિ નું પણ છે રાત્રિ હિંસક પુષ્વ મળે એટલે રાત્રિ મુકામ કરવાનું ધ્યાન નક્કી કરે એ વૃક્ષ નીચે આરામ કરતા તેની પાછળ હતો જીવતો ન એટલા બાયને ખ્યાલ આવ્યો કે આ સિંહ જીવતો નથી મને આવડે કે કોઈ ને સાંભળી સંકોચાઈ ગયું મને તાજી ફરવા કરતા આવડે તું કઈ મંત્ર જાપ કર્યો સિંહ હતો એ બીજા એમ કીધું મને પ્રાણ પૂરતા આવડે તો ઘણા લોકો એવું કે વિવેક સમાન સમાન વિવેક અને વિનય માં ફરક છે વિવેક એટલે વિવેક એટલે સારા ને જો પીવું સો ના પીવું જો ખાવું નશુ ન ખાવું ક્યાં જાવું કે ન જાવ અને વિવેક કે અને વિનય એટલું મહત્વનું આ બનનમાં ફરક છે એટલે વિવેક તો આપણો જરૂરી છે તો હનુમાનજી સુંદરકાંડના માધ્યમથી કહે છે કે બળ બુદ્ધિ વિદ્યાનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વિવેકનો ઉપયોગ કરો ચોથું હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરો સેવા મગે છે મને કોઈ જો પૂછે હનુમાનજી મહારાજ નો એક શબ્દ માં તમારે કેવો ધર્મ કેવો તો હનુમાનજી મહારાજ સુધા હોય મહાધર્મ ભક્ત એવો એક ફોટો મળે તો મને મોકલજો કેમકે બધાની સેવા એને કરી છે કોઈ પાસે કરાવી નથી અને આ સેવાનું જ પરિણામ છે કે રામ કથા કરીને પેલા મારે કેવું પડે કે આનુમંત બિરાજ हनुमान जी, जी महाराज सुंदरकांडी निरंतर निर्मल हृदय भोजन એખ વખત हनुमान जी महाराज ને પૂછવા માગ્યો કે हनुमान जी महाराज તમારી દ્રષ્ટિએ આ સંસારમાં સૌથી મોટી વિપત્તિ કઈ તમારી દ્રષ્ટિએ મોટી વિપત્તિ કઈ ત્યારે हनुमान जी महाराज ઉત્તર આપ્યો અને સુંદરકાંડમાં ચોપાઈ છે કે કહ હર મંત્ર વિપત્તિ પ્રભુ સોઈ જબ તબ સુમિરન ભજન ન હોય કે જરા તમારું સુમિરન ન થતું જરા તમારું ભજન ન થતું ને એ મોટા મોટી વિપત્તિ છે બાકી આપણે ભાઈ હોય કરીને બધું ખોટું मन पी सको मन निर्मल हृदय निर्मल समय मैं हम एक प्रस्ताव मूको ग्रुप व હમણાં આપણે સંધ્યા નું આયોજન કર્યું એવી ઈચ્છા છે કે આપણે એક ફરી એક સંધ્યા આયોજન કરીએ અને આ સંધ્યા નું સુંદરકાંડ ની મારા સુંદરકાંડ ના એક શબ્દ એક એક ચોપાઈ ઉપર વિવરણ કરવું છે અને શક્ય હશે